Allmänheten har grundlagsskyddad rätt att ta del av myndigheters allmänna handlingar. Den rättigheten gäller alla, oavsett medborgarskap. Tryckfrihetsförordningen reglerar handlingsoffentligheten och definierar vad som är en allmän handling. Det är bara allmänna handlingar som enligt lag ska lämnas ut om någon begär det. Därför är det viktigt att kontrollera om handlingen är allmän innan den lämnas ut. För att en handling ska räknas som allmän, ska handlingen vara förvarad, inkommen eller upprättad hos myndigheten. Att lämna ut handlingar innebär att ta fram handlingarna, bedöma om det är allmänna och kontrollera om de innehåller information som omfattas av sekretess. Privata handlingar eller minnesanteckningar, utkast och koncept som utarbetas internt inom myndigheten är inte allmänna och behöver därför inte lämnas ut. Det är den myndighet som är ansvarig för ett ärende som ska lämna ut handlingarna. Arbetsuppgiften delegeras ofta till en tjänsteperson. I praktiken innebär det att ansvarig chef Handläggare, registrator eller slutarkivets personal hanterar utlämnandet. Begäran om utlämnande ska hanteras skyndsamt. Det behöver inte ske omgående, men ska ha hög prioritet. Praxis är att utlämnandet inte får ta längre tid än två till tre dagar om inte informationen omfattas av sekretess. Allmänheten kan antingen ta del av originalhandlingar på plats hos myndigheten eller få kopior av handlingarna. Myndigheten har då rätt att ha betalt för kopiorna enligt en fastställd taxa. Den som vill ta del av allmänna handlingar har rätt att vara anonym så länge handlingarna inte omfattas av sekretess. Sekretessen regleras i offentlighet- och sekretesslagen och måste prövas vid varje enskilt tillfälle som handlingar begärs ut. Vid misstanke om att det kan finnas hemliga uppgifter i handlingarna är det viktigt att först läsa igenom dem. Vid osäkerhet ska frågan diskuteras med ansvarig chef, ett så kallat rådrum. Sekretessbelagda uppgifter får inte hamna i fel händer. Begär därför alltid legitimation när du lämnar ut handlingar som omfattas av sekretess. Papperskopior på sekretesshandlingar ska skickas med rekommenderad post som mottagaren personligen måste lösa ut. Digitala kopior ska skickas via kanaler som uppfyller samma säkerhetskrav som gäller för papperspost. Vem som kan fatta beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar står i delegationsordningen. Om en handling eller delar av en handling inte kan lämnas ut ska den som gjort begäran få information om hur den kan få sin begäran prövad av ansvarig myndighet. Om myndigheten prövat beslutet och fortfarande avslår begäran har den som begärt ut handlingen rätt till ett skriftligt avslagsbeslut. Tillsammans med avslagsbeslutet skickas en besvärshänvisning, vilket krävs för att myndighetens beslut ska kunna överklagas. Det skriftliga avslagsbeslutet ska diarieföras. Underlaget till avslagsbeslut ska bevaras till dess att överklagan har behandlats och ärendet avslutats.